وإن هي تقوم بالحفر والتنقيب معي على الملكة كيلوباترا وفي حال ظهور الملكة كيلوباترا فعليا يأتي المسيح إليها وسوف يقوم بإحيائها قدام الجميع كآية من الله على إنه هو المسيح فدي أول خطوة من خطوات السلام العالمي الذي سوف يحدث في العالم والذي سوف يغير موازين الكون كله.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 فعليا وحرفيا لنية هي بتتفق مع نبوءات الإسلامية في دبة الأرض وأنها سوف تخرج ومعها كنزها في مثل الأحاديث كما قيل لنا وزات زغب وريش مثل كليوباترا كانت تلبس الزغب والريش وكانت كليوباترا تتكلم عدة لغات فتخرج دبة الأرض تكلم كل واحد بلغته. دبت الأرض وجهها وجه إنسان ولها أربع قوائم كل ده مذكور في الأحاديث، ها أه؟ يعني معناها تمثال أبو الهول هي كان في ليها تمثال أبو الهول فعلا الملكة كيلوباترا برضو يعني شبيه بأبو الهول عفوا وبعدين عندنا كمان إن هي كانت تختم أنف الكافر وتجل وجه المؤمن بالعصا فكانت الملكة كيلوباترا ماسكة عصاية في إيديها. وتحيي الجماهير اللي هما مؤمنين بيها ومصدقين بيها يعني نية ملكاتهم فكانت ايه تجلو وجههم يعني تمسح على وجههم كده ايه من بعيد شور لهم على وجههم وكانت تخطم انف الكافر اللي هما كانوا بيفعلوا افعال شنيعة وسيئة في المجتمع فبتخطم انفهم يعني بتضع علامة على على انف ال هذا اللي عمل ارتكب جريمة فكانت تعمل له علامة على أنفه عشان لما يمشي في الأسواق يبقى الناس هتعرفوا أن هو ده مرتكب خطيئة قبل كده فعلشان كده يعني في أحاديث كتير يعني وفي بقى أحاديث تانية يقولك خسرها خسر هرة وأذنها أذن وأزن فيل هذا معناه أن هي كانت تلبس قراط من العاج في أذنها.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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى والباحث الجغرافي وحاصل على ليسانس أداب قسم جغرافيا لتحديد مواقع جغرافية لعلامات الساعة الكبرى وتليفوني 012 أربعة وشكرا على حسن استماعكم